ديدو طلع برا جو جزحف يا سلام. هوت حنا السمك ماشي. إيه. يعني كيلو كيلو شوي. ما تظهر يا أخي. يأخذ الدقبي. لا وكله شويه يا حاج حمدي ماشي لا تمام يا حاج اه خلاص يا باشا ما تمام يا باشا وادي السن اهوت امسك بس, بس كويس بس <تصفيق> بس استنى قوي ترش ماشي يا حاج عبد